بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين الخطر يقترب من مصر بطريقة غير مسبوقة في علامات الساعة الكبرى وإن لم ندرك هذا الخطر فإننا سوف نقع في فيضان أو طوفان عارم يكتسح جمهورية مصر العربية من جنوبها إلى شمالها، وغرق جميع المدن التي على ضفاف النيل وعلى فروع النيل كلها، وغرق الدلتا بالكامل. ومن أجل ذلك أنا أنشأت هذه القناة لمعرفة حدوث هذا الحدث العظيم وكيفية إنقاذ. الشعب المصري من هذا الطوفان فطبعا مفيش حد بيستوعب هذا الكلام لانهم مش دارسين الدين كويس طبعا بخلاف الدين الاسلامي في الدين المسيحي وفي الدين اليهودي وفي الدين الفرعوني فطبعا كل الاديان دي بتصب كلها على نبوءه واحده نبوءه مهمه جدا وهي حدوث الطوفان العظيم على مصر فانا مش عايز اطول عليكم انا أجيب لكم مقتطفات بسيطه مش عايز ادخل في تفاصيل عشان ما تزهقوش مني وتملوا لكن انا بشرح لكم ان هيحصل ايه بموجز كده وعشان ننقذ نفسينا في حاجه تانيه احنا ممكن يعني لو احنا بحثنا عليها هي دي اللي هتنقذنا اول حاجه هتنقذنا من الطوفان العظيم ده وازاي هنوقف الطوفان ده يعني لازم بناء سد وقائي جديد. جنوب من السد العالي هو عبارة عن مواسير وهنردم على المواسير دي وهيكون ارتفاعه ما بين 190 متر الى 192 متر يعني على حسب استعبنا لهذا السد لكن سوف يكون عبارة عن ردم كله بس يعني هيبقي ممتد مسافه كيلو ونص عند قاع النهر وحتي يصل عند السطح الي 700 متر يعني هيبقي كبير وضخم جدا وبيحتاج مواسير تتحمل الضغط العالي ومفيش أنسب من المواسير الغاز الطبيعي اللي هي بتمتد في الشوارع عشان يوصلوا الغاز للمنازل فدي أنسب مواسير يتم القائها في النيل مع تركيب محابس اوتوماتيكي لها بحيث يمكن غلق جميع المواسير وممكن فتحها في أي وقت وفايده السد ده كمان ان هو هيحمي مصر من الفيضان العظيم او الطوفان العظيم لان مقدر ان السد العالي ده هينهار هينهار فاحنا عندما نقيم هذا السد طبعا تكلفه هتبقى عاليه جدا في بقترح برضو قبل بناء السد ان احنا نشوفه الجزء الثاني من علامات الساعة الكبرى وهو دبة الارض فده السد ده انا اعتبره ايه سد يأجوج ومأجوج اللي هو هيخرج منه الفيضان ثم الجفاف طبعا كتير من الناس بتكذب كلامي هو يعني اللي انا بتكلم اي كلام وخلاص لكن انا بتكلم بادله واضحه وصريحه طبعا احنا ما ننفعش ان الزمن ونروح ونشوف السد هينهار ولا لا وبعدين نرجع تاني لكن ممكن نشوفه دبه الارض موجوده فين ومكانها فين هي دي بقى العلامه اللي هتبين لنا مصداقيه كلامي فعلشان كده انا قررت بعد معرفة يعني الاماكن يعني ان شاء الله نحاول بشتى الطرق ان احنا نجيب اجهزة حديثة للكشف على محتويات هذه الارض اولا قبل ايه آه ما نروح لأي حد آه مش هنحفر لكن هنشوف ايه المحتويات اللي هي بتحتويها هذه الارض من ذهب من فضة من معادن حديد من وجود فراغات وجود حجارة كل ده الأجهزة ممكن تكشف لنا محتويات هذه الأرض فعشان كده احنا دلوقتي محتاجين جهاز يكشف الفراغات ويكشف المعادن. ويكشف اعماق الارض وترتيب الصخور فيها عامل ازاي فدي اهم حدث يعني انا اعمله ان شاء الله قريبا بسعى لهذا عشان اقدر انقذ الشعب المصري مش ممكن يعني اكون مكتوفي الايدي كده غير ما اعمل حاجة بعد وصول هذه المعلومات ليا فطبعا معلومات كتيرة وعميقة وخطيرة يا اما تسبب لينا الهلاك يا اما تسبب لينا السعادة والرخاء الكبير جدا وانا عايز السعادة والرخاء للشعب المصري وأنه هو يكون سعيد وانه يكون عنده رخاء وعنده امل في بكره يعني يحس بقي بالانتعاش الاقتصادي هيحصل انتعاش كبير جدا جدا لان ده لو خرجت دبه الارض دي اه خرجناها معنى كده ان ظهور المسيح قاب بين قوسين يعني خلاص هيظهر بقى كده هيجي يعني هيجي عليها ان شاء الله ويحييها تاني لانها سوف تكون موجودة زي اهل الكهف وبعدين تصديقي بقى او تكذيبي بالحفر احفر وشوف كلامي هل هو صحيح ولا مش صحيح لكن قبل الحفر برضو هنتيقن ونشوفوا الاجهزة دي نجيبوها منين ونعمله مسح كامل للارض ولو تطلب مننا الامر اللي احنا هنحفر هنحفر ان شاء الله لكن انا حاولت كتير مع الدولة إننا نحفر فروحت لمديرية الاثار على مدى عام ونص كان اياميها مصطفى اللي هو مش مهندس مصطفى رشدي كان هو رئيس يعني مدير الاثار في منطقه اسكندريه رحت له ورحب حبيه الراجل واخد مني الورق وبقي يراسل المجلس الاعلى للاثار ومجلس الاعلى للاثار نايم الموضوع في الاخر ومعملش حاجه غير انه هو ودى الورق ده لمباحث الاثار ومباحث الاثار اتصلت بي كان في واحد باين نقيب اسمه طرابلسي في مباحث الآثار في اسكندرية وفي واحد تاني كان مقدم اسمه عبد السلام مش عارف أحمد عبد السلام مش عارف اسمه ايه بالظبط المهم هو في حاجه عبد السلام ودلوقتي اتنقلوا هما الاثنين باين ان مباحث الآثار دلوقتي مش موجودين يوهاية فالاتنين يعني هو اتصل بيا طرابلس قال لي تعالى عايزينك لما رحت له لقيته مكنش راح في مأمورية مطروح قالولي لي مقابل ايه رئيس مباحث الاثار قال لي ايه حكايه بقى الاثار اللي انت بتقول عليها وبتاع وعرفت ازاي ومنين هم يعني عايزين بس يطمنوا ان احنا طلعنا حاجه قلنا ما فيش حاجه طلعت قلنا ما فيش حاجه طلعت لسه احنا بناخد اجراءاتنا الرسميه مع الدوله عشان نطلعها لكن ما فيش ايه موافقات لغايه دلوقتي ما فيش موافقات محدش بيوافق على حاجه خلاص فعشان كده انا فكرت قلت بقى ايه لازم اتاكد الاول ان الارض دي فيها مش هنحفر لكن انا من على وش الارض كده نتاكد برضه بالاجهزه عشان يبقى كلامي مدعوم وواثق فيه فروحت لمديره الاثار تاني وكلمتهم، قلتلهم احنا طبعا عايزين جهاز بس نشوفه الارض دي فيها ولا ما فيهاش قال لك والله الجهاز بايظ حتى الجهاز ده بنجيبوه من مصر وبايظ اصلا يعني اللي هو بيكشف الـ الـ الاعماق والصخور والكلام ده بايظ مش شغال عندهم فلقيت الموضوع بايز كده ومعندهمش امكانيات قلت اروح ايه المنطقه العسكرية الشمالية يمكن يساعدونا اكيد عندهم هم اجهزة بتكشف الانفاق وتكشف الحاجات دي يعني عندهم اكيد اجهزة متقدمة اه فروحت لهم وطلبت ايه مقابلة اه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اه اسكندرية المهم وافق علي الطلب وقال خلاص هيقابلك قائد المنطقه ان شاء الله يومين وتعالي رحتله يوم التلات قالولي لا ده هو راح الحمام عنده مش عارف ايه كده قاعدة محمد نجيب بيبص عليها بيشوف فيها ايه قلتلهم يعني انتوا في اي وقت اتصلو بيا فيش مشكله انا ان شاء الله اتناشر بالليل اي وقت عايزيني فيه انا اجيلكو انا حاضر المهم اتصل بيا بعد كده تاني يوم الساعة اربعة آه نقيب آه من الامن بتاع المنطقة العسكرية الشمالية تبع المخابرات الحربية والاستطلاع المهم روحت له قال لي تعال عشان هتقابل إيه, ايه قائد المنطقة العسكرية روحت له طبعا ما قابلتش قائد المنطقه العسكريه هو قابلني قال لي انا بقى بدل القائد المنطقه العسكريه واللي انت عايز تقوله قوله انا وانا قولي قلت له ماشي قعدنا نتكلم مع بعض شويه المهم عايز نحفر عشان نتاكد ايه من مصداقيه الكلام بتاعي قال لي اول حاجه ده المسيح هيبقى هيجي من سوريا هيبقى ينزل في سوريا ويفرد روحنا حفرنا وملقناش حاجة ده احنا حتى اللوذرات والحاجات دي بنجيبها من برة ما بنجيبش حاجة من عندنا يعني من الجيش من اتفق مع شركات من برة يعني لقيت الكلام كده ايه ان هم مش عايزين يساعدوا في حاجة واحنا مش متأكدين احنا تعمل نفسينا على الفاضي وممكن ما نلاقيش حاجة يعني ايه مش واسقين في كلامي برضه كل الناس مش واثقه في كلامي يعني مش هم بس يعني انا ما بعتبش عليهم ولا ألومهم لا يعني معظم الناس لما انا بتكلم دلوقتي مش مصدقه الكلام بتاعي تقولك ايه الراجل الاهبل ده ده باين عليه شارب حاجه ولا ايه كيلومترات ايه وفراعات ايه اللي هيطلعوا ويبقوا دبه الارض هي ولا السد العالي ده سد يأجوج ومأجوج ليه ده لسه مبني قريب فطبعا كل الكلام ده في رد عليه في القناة وانا عامل فيديوهات كتير قوي انا مش عايز اشرح بقى تفاصيل الا بعد ما نخلص ان شاء الله الموضوع واشوف بنفسي الارض دي فيها ايه الاول قبل ما اكلم اي حد وبعدين ابقى اشوف اكلمهم ان شاء الله وربنا يسهل ويعمل فيه الخير وكان معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وطبعا احنا قاصدين خير وان شاء الله ربنا يوفقنا الي ما يحبه ويرضاه